70-річний запорізький ветеран класичної боротьби Валерій Смирнов шанував пам'ять олімпійця Якова Пункіна, пройшовши пішки проспектом Соборним. Розповів, стартував близько шостої ранку. Аби подолати відстань в 11 кілометрів від залізничного вокзалу Запоріжжя-1 до площі Запорізької поблизу Дніпровської гідроелектростанції, знадобилося трохи менше, ніж 2,5 години. На цих кадрах Валерій Смирнов фінішує на визначеній ним дистанції. Цю акцію присвятив 100 з дня народження Якова Пункіна, яке припадає на 8 грудня 2021 року. У подальшому має наміри здійснити ще два подібних піших переходи на честь земляка-борця. Наступний – на це буде на день фізкультурника від будинку за адресою Анголенко-1, де він жив та зростав, до будинку по вулиці Спортивної, нині Лобановського 13, де він мешкав 45 років і звідки його провели в останню путь. Потім у планах пригадати дату смерті Якова Григоровича – 12 жовтня, третьою ходою від пологового будинку номер один колишньої лікарні бера, до могили Пункіна на першотровневому цвинтарі. Пригадати перше золото Олімпійських ігор серед Запорізьких спортсменів біля пам'ятника Якову Пункіно об 11 годині зібралося близько трьох десятків ветеранів греко-римської боротьби, наставників та нинішніх спортсменів. Із-поміж них заслужений тренер України Євген Шартков, який готував до участі в Олімпійських іграх 2020 забрійського борця греко-римського стиля Парвіза Насібова та свого часу товаришував із Пункінем. Це був замічатель душі чоловік. Це була чудова людина душею. Причому він ніколи не виділяв себе як олімпійський чемпіон. Справжній чоловік. Після чотирьох років концентраційних таборів у Німеччині він зумів підкорити олімпійський п'єдестал. Уявіть собі, коли його звільнили з полону, він важив 30 кілограмів. Я завжди розповідаю своїм учням про фантастичну техніку Пункіна. Так як боровся Яша, ніхто не боровся. Це справжній діамант боротьби. Дуже хочеться, щоб наш єдиний борець, який зараз перебуває у Токіо, насібов не забув про славетний шлях легендарного запорізького майстра Килима. Представник Запорізької борцівської династії Юрій Дорогань прийшов до пам'ятника Якову Пункіну разом із партнерами по тренуванням. Каже, зараз готується представити Україну на Чемпіонаті світу серед юніорів. «Це як візитівка Запоріжжя. Я знаю, які важкі випробування довелося пережити цій мужній людині, аби стати олімпійським чемпіоном. Він дуже популярний завжди та є прикладом для багатьох поколінь молодих місцевих борців. Для мене теж, адже моя заповітна мрія – стати олімпійським чемпіоном». Наприкінці урочистостей учасники заходу шанували пам'ять Якова Пункіна ходою алеєю трудової слави. Валентин Пересипкін, Олег Страгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.